أنا أخرنش وبقرون مش عارف إيه، إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ أنت بتزعل يا ولاد أيوة زعلي. إيه الكلام أنت مراتي ده؟ أنت ولا إيه؟ من كده وإيه اللي أقول أيوة أكتر من كده؟ أيوة هقولك أكتر من كده إيه ما تهب عليك؟ تهب على نفسك، روح شوف اللي عايزه أنت بقى عايزة, من عايزة من اللي تهب عليكي بس تعالي أنا إيه؟ الله راح حاجة وش انت وش وش والله العظيم لا تعود هنا ولا أكل ولا جد ولا أنت طالعة مننا. أعود.